هذه الشيلة مهداة من والد ووالدة المولود غيث بن نايف العقاب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <متح> جدك ابو مشعل زبونا الوليات مهمة سد سود السنين وجلدها تنصاهي ربعه من جميع اتجاهات شبه الجزيره لين يكمل عددها واعمامك اهل الطيب وهلال مروات والسابقه تسبق وتطلع بيدها خوالك اهل المجد والعز بالذات على سنام المجد تعقد سندها رع اليمين اللي يمد الجزيلات يعطي ولاه عن عطاه نشدها يعطي ولاه عن عطاه نشدها وجدك عقاب اللي رقاب الطويلات المرجلة المرج والطيب راسه صعدها جدك ابو مشعل سبونا الونيات ما همت سود السنين وجلدها تنصاهي ربعه من جميع اتجاهات شبه الجزيره لين يكمل عددها